وَسِيَنْقَلَ الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم انجر العاملين وترى الملائكه تحنفنا من حول العرش